السلام <تصفيق> عليكم شباب نتمنى انكم تكونوا على خير واخا اليوم راه أحا... لقيت فيديو فيديو خطير جدا فيديو رائع أه... الفيديو هذا مثير جدا للاهتمام لدرجه غديد... ما... ما... ما... ما... انك غادي تشوفوا وغادي ما تكررش انك تعاود له تعود له تعاود له تعاود له علاش كيبين لك الحقيقه ما بين انك ملي كتكون وعرف... عارف انك غادي وعارف عارف وشايف النقطه راه النقطه اللي غادي توصل لها هو كما بغيت نقول لك عارف فقد تائه في الارض آه، تبحث عن قدي او اكتمال الرمان يعني هنا اللي يتم هو ان الانسان كيكون عارف عارف النقطه ا النقطه ب يعني النقطه بي كتكون ديجا سيلكشنيه عنده هو خارج وغادي النقطه بي اوتوماتيكم ما ممكن كيهمش ما كيهمش راه طور يعني كيهمش كيقولوا الناس ما كيهمش القرار مختلفه ما كتهمش حتى شي حاجه فقط كتهمه الحاجه الوحيده انه الوصول للنقطه بي بكل بساطه فالفيديو هذا رغم انه حيوان أو طائر يعني النعام لكن الرساله واضحه هي انها كانت عنده واحد الفرصه ديال النعام شافت المستقبل تشرح الرؤية اللي كنقلب عليها الفيزيو منين تكون عندك فيزيو منين تكون عندك رؤية لك الشيء اللي كنقدر نوصلو منين تشوف الحلم ديالك يعني بواحد المفهوم كتعيش الحلم ديالك قبل ما توصلو يعني راك جالس راك خدام راك كدي شي حاجة لكن الاحاسيس ديالك المشاعر ديالك العقل ديالك آه كالتا الحالتين الاربعة ولا الوعي بجوج بيهم كيكونوا عايشين في الحلم ديالك ما تكونش عايش في, في, في اللحظة فشنو اللي غادي يخليك ولا شنو اللي غادي يخليك تدير داك الشيء يعني تخيل انك آه حلمتي شنو عندنا لا لا الحلم اللي كنضر عليه هو انك شفتي مقامك مثلا يعني تخيلت انك شفتي مقامك في الجنه هكا شفتي رؤيه وشفتي مستقبلك هكا بالمفهوم هذا جاءت لك فرصه ولا شفتي مقامك مثلا غدا يوم القيامه مثلا مقامك في الجنه هو واحد المقام زعما زوين وشنو هو اللي غادي ديرو واش غادي تبقى مع الناس متهاونين اللي شو ما على بالهمش وما شافوش وما عارفينش وهو نهار ونهار ولا غادي فقط تاخذ الامور بجديه وانك تخدم باش توصل لهذيك النقطه اللي شفت هذه هي الفكره فخليونا نتبعوا هذا الفيديو مع بعض I packed my bags last شوف لحظة اللي شافت لحظة اللي شافت هادك الجو هي طايرة أصبع لك إحساس بخلجوها وحس بأنها طايرة شوف لما شنو شوف شفتي هو التباس شفت باش نحرك فيها, فيها الدوبامين نقول واحد جديد باش ما تحاول تحاول, تحاول, تحاول, تحاول, تحاول, تحاول ان فيها في أن بان العتقاد ديالك تشوف ديالك راه كاينين هي شي فتح شي حاجه حقيقه هذاك الجو اللي كنت عايشتو من فش تستشهد اللي يمنعها واخا تحطو عليها واخا يقولوا ليكم واخا ينعتوها بشتا الأوساط واخا لكن بالتالي غادي تبغينا وغادي الطير وغادي تعيش هذاك الجو علاش هي بالاساس قادر انها دير داكشي اللي لكن شنو كان فقط تشوف نقط فقط مجرد رؤيه نعطيك الشيء اللي ودي الموضوع انه إن كل واحد يدير داك الشيء اللي يديرو نعطيك الاكيد اكيد بزاف ديال الحوايج غير لكن إحنا عادة ما كربح حتى داك الشيء اللي كنعرفو نديرو اللي نقدرو ديما كنربح واحد الاو دير دي دير فقط دير الشيء اللي قادر انك ديرو صراحه كان فيديو البورش فيديو الفيديو, الفيديو تقشعر له الابدان بكل صراحه حيت فعلا ماشي فقط في الجانب الموتيفاس ولا شي حاجه ولكن كيخليك تشوف وتربط الاحلام ديالك بالواقع اللي يعني ممكن ما تسر لا حوايج اللي ممكن انهم يكونوا في حياتك فقط هنا شنو اللي يخليك ديرك يخليك على طول ثاني تهيئ وتحرك باي طريقه فقط التهير داك الشيء اللي كتعرف دير ودير داك الشيء اللي كدير ثاني يعني داك الشيء الاخر ديرو انت الموضوع بكل ببساطه ثاني شيء هو انك تكون عندك فيزيو. شوف شوف حياتك فين في غاديه دير غاديه دير ربع دير ربع دير فيزيونار على اليوم هو انني نجي للنقطه بي اللي خصني نوصل وفي اللي خصني نكون انتهى الموضوع دونك اتمنى ان هذا الفيديو كيعجبكم ما تنساوش انكم تدعونا. والسلام عليكم